Bagi ibu bapa yang bawa anak-anak ketika melaksanakan ibadat umrah, ianya sebenarnya tidak ada masalah kerana kita boleh melatih dan mendidik anak itu dengan ibadat-ibadat di tanah suci. Namun, yang mesti dipastikan adalah dari sudut keselamatan bagaimana anak-anak itu perlu dijaga dengan baik supaya ianya tidak mengganggu kita dan juga jemaah-jemaah yang lain.